આગી જીડી farzani ba ko mo jitra boliya sahi mana veeni veeni pasu na aavu to kari moma mori ko તમારાગડે રમતા તમારી તમારા અમના ઓડિયા તમારો બરોબર મહેશભાઈ હું તારે સુખવતર માતા છું માતા છું છો મારા પ્રભુ ના જા મારો ભગવાન દિવાળા અને આજની વેળાની ભક્તિ અને તમારા તડકો છોડો વેરા વગર ના સભાનિયાઓ આજનો વાપરેનો આજનો કરેનો અને કોઈ દાડો કામ જલે નઈ જાય એ કરાવો એ ઉપમા રામા અને બરાબર આ લે આઈએ ભાઈ તમને ભરું ભાવા રામા હવે ખાતાને હાજર પરવા પરમ આરામ કર સવાર દાડો ઊભો એ મેં ભઈ કે જમા સવારનો ખમા સવાર દાડો ઊભો આ પદમની દ જે દ એ મારો ઉગ્યા આખમે ના હમે હો જો રહા રે આવજે આવજે મારો નોધારો નોધારો ને આધાર મારી સંગા ખલગી સિહાણ શીખો તા આજની વેરાસો આજનો સમય છે મામા મને બોલો બોમો ને અમે તમને બોમના મહેમાનનો દીકરાઓ અને ઘડી એ દીવો જાતો આ મોજીયા જગ્યા બોલી એ દીવાની ઓર રાખશો અને સાચો છો તમારી હાચો કરીને મમ્મા તો અમારા પર સાબા બડી એડા દીપોથી થાય હા